ألا وإن أكثر المحتفلين بالمولد النبوي لا يعرفون إلا النذر اليسير من سنته المشرفة ومع ذلك يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم حبا غير مقيد باتباع ألا وإن الحب والمحبة والتعظيم والتقدير والاحترام والتبجيل وسائر الأمور التي لا بد وان يؤمن بها العبد تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تكون الا فعلا وكل من تكلم وكل من تكلم شعرا وكل من تكلم نسرا وكل من تكلم مدحا فهو من اولى الناس مخاطبه له بحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الا وان اقامه امثال هذه الموالد من البدع في الدين لأنها عيد وأعياد المسلمين أعياد معروفة مشروعة في الكتاب والسنة وبإجماع سلف هذه الأمة ألا وإن كل الخير في معرفة الغاية من زمان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل يوم اثنين هو يوم لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون من سنته يحرص غاية الحرص على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس كذلك، وهي سنة في الصيام كما النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. ومهما يكن فما هي الفائدة من إقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم وتنتشر في الطرقات الأمور التي إذا ما سار المرء تجاهها سائلا لهؤلاء الجهال وهؤلاء الذين لا يعرفون من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا أكل حل والمولد فإننا نجد أمثال هؤلاء لا يعرفون ما هو اسم نبيهم صلى الله عليه وسلم وما هو يوم وفاته وما هي السنن العملية التي يقيمونها في بيوتهم وما هي أحوالهم في معاملاتهم للخل وكيفه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغير ويعامل الكبير ويعامل زوجته فإننا نجد أكثر المحتفلين ممن لا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم.